Fordi det er meg, Anders, det er tøffere. Ha, spennende. Nå klikker han, ja, han er rett til fine. Ja, det var ikke til Nei, Forsiktig nå. Ikke noe problem der.